كيف لا نبكي الغريب، كيف لا نبكي الغريب، كيف لا أي شمس طلعت بين الرماحي لا تستعجل أي شمس طلعت بين الرماحي كيف لا نبكي الغريب؟ ها كيف لا نبكي الغريب؟ كيف لا؟ <تصفيق> كيف لا؟ <تصفيق> كيف لا؟ <تصفيق> أي شمس طلعت بين الرماح <تصفيق> فجعت لما علت وجه الصباح وشعاع الشمس مذراً بالرياح <تصفيق> شبة احسن الشعاع الساطع يبتحث عن الشعاع الساطع هذا مزمن وريدنا نبع كوثر الحوض سكيب كيف لا لامست من حاره الريح وهاجت خرجت من جرحه الدام وفاجت والسماوات العلا بالحزن ماجت نصبه نصبوا تم علي اهل السماء نصبه المحتم علي اهل السماء والمعزب هالمصيبه فاطمه وكذا طه الحبيب هبطت بالطف املاك السماء بنواح وعويل وبكاء حاط حول مسلوب ردائي تندب <تصفيق> المظلوم كل صبح ومس تندب المظلوم كل صبح ومس بالطفوف هناك أحيت مجلسه وهو دامن وتري طارق طريحي وهو دامن وتري واسة الحراء إذ عز المواسي زينب من للمصيبات تقاسي يا عز ورأت في كربلا أي مآسي يا عز زينب الجانت أمير مدلله يا بالجانت أميرا أميرة مدللة ليلة شيء براسها من كربلة راعها القطب الرهيب كيف لا نبكي الغريب, إيه الغريب كيف لا نسكي الغريب, لا نسكي الغريب في استاطها قوم بغاتوا وفرشوا الارض يتماها وباتوا وعلى الترب البهاليل حماته يا صرع كل رجالها ومذبح صرع كل رجالها ومذبحه ويلي والأجساد بلدم سعب خال عيد خيل خال عيد خيل وزلم عد الزلم خيل عيد خيلي وزلم عدي الزلم عيد سربا وحازم عدي الحازم بالطفا واله التاخذ من هجم علامها مصوله بجهدها علامها مصوله بجهدها وحلها. بح الهم صوله وعلى حزم توت الشام والفطره وعلى الكوفه طوت توت بالصفيه عليك الها احتوت هاي عرسك قربه لو هاي عرسك قربه لو هي وهاي كلها تكاورت بالطف عبد الأمير الفتاوي وهاي كلها تكاورت بالطف سوى زدت في جوج الفلا وريح الهوى تعزلت سبعين كل جمى بلوى واللواب بسبعين ألف تعزيلها واللواب بسبعين ألف الله الله تعزلت وتصيح يا ساري الوليد، تعزلت وتصيح يا ساري الوليد اليوم ياخر من عندي ولا يزيد دقت بدمامها وتهجم تريد هجمت الكعبه بعسى ترفيلها هجمت الكعبه بعسى هي وقالت الأنصار ذل على الأنصار لو بدت هاش من ونصير يصير عار ليش طلقنا النساء وحفن الديار تكون حقا للمجد وفي الهق صفح عليك كلمة يا بن المصطفى ذاك ما يوصل علي ما يصف أصبح الإسلام تطير <تصفيق> على اسعافه و بيه تختض من جميع اركانه